Der er øh, ret stor forskel på valgdeltagelsen for indvandrere efterkommer på tværs af kommuner. Øhm, og det kan handle om mange ting. Selvfølgelig kan det handle om den type indvandrere, der bor i forskellige kommuner. Men dansk forskning har også tidligere vist, at der er nogle kommuner, hvor der er stærke etniske netværk, altså foreninger, der sørger for at mobilisere indvandrere efterkommer med bestemte baggrunde. I Aarhus for eksempel har der traditionelt været ret høj valgdeltagelse, især i tyrkiske øh, fællesskaber.